Христос народився, дорогі Христи, брат і сестри, сьогодні у нас неділя, 15 січня 2023 року, а в Україні вже 326-й день Великої повномасштабної війни, яку російський окупант і загарбник приніс на нашу багатостраждальну землю. Сьогодні Україна оговтується після масованого вчорашнього ракетного удару. Відповідно до ранішніх повідомлень, вчора по Україні було випущено 57 ракет різного виду. Було обстріляно Київ, Київську область, Дніропетровщину, Запоріжжя, Харківщину, Вінничину, Львівщину і Івано-Франківщину. Хоча найбільша трагедія сталася у місті Дніпро. Там російська ракета х 22 яку називають «убивцем авіаносців», потрапила у багатоповерховий будинок. Та ракета, яку властиво, навіть ті, які її будували, призначали для військово-морських боїв, була використана проти мирних людей. Цілу ніч останню в Дніпрі велися рятувальні роботи. Ще дотепер є люди під завалами. Вже на цю хвилину відомо, що... Загинуло щонайменше 18 осіб, хоча по мірі того, як рятувальні роботи продовжуються, кількість загиблих постійно зростає. І було поранено близько 100 осіб. Дніпро оголосило трьохденну жалобу. І всі ми оплакуємо загиблих і молимося за це героїчне місто на лінії фронту знову ідуть тяжкі бої Палає цей Лугансько-Донецький півмісяць важкі бої ідуть біля Бахмута Соледара біля Кримінної але цей день в цей недільний ранок ми хочемо подякувати Господу Богу і Збройним силам України, що ми вижили за те, що ми живі і можемо сьогодні в цей недільний день стати перед Боже обличчя, молитися за перемогу України і ми дякуємо Господу Богу за життя, а також за дар порятунку і дар нового дня нашим військовим дівчатам, і хлопцям. Ми молимося за наших рятувальників, за наших медиків, за наших енергетиків, які вчора, сьогодні віддано, героїчно працюють, щоб рятувати життя і щоб забезпечувати мирних українців необхідними засобами для виживання у цю холодну пору року. Ми хочемо, щоб в цю неділю нас почув цілий світ. І ми хочемо сказати усім людям доброї волі, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Відповідно до наших літургійних ритмів, сьогодні наша церква розпочинає період пересвяття, Йорданського богоявління. Сьогоднішня неділя називається неділею перед богоявлінням. Тобто, літургійні ритми осереджують нашу увагу на приготуванні до зустрічі з Христом над Йорданом, До того, юрданського богоявління в момент хрещення нашого Спасителя. Сьогодні Перед наші очі євангельське читання цієї неділі ставить постать Йоанна Хрестителя, якого Євангелист Марко називає «голосом вопющим в пустелі». Очевидно, що, цитуючи пророка Ісаю, Марко має на увазі оцього благовісника, який вертається із Вавилону до Єрусалиму. І проголошує добрі новини про те, що скінчилася неволя, що Бог зруйнував ту велику імперію, яка е депортувала ізраїльтян із своєї землі. Господь Бог звільнив народ свій з цього асирійського поневолення. І очевидно, що е сьогодні. Тема звільнення панує в нашому духовному читанні слуханні Святого Євангелія. Тема звільнення людини від гріха і смерті, тема звільнення людини від вічної погибелі у тайні хрещення сьогодні є тим голосом, який через Йоанна в пустелі кличе сучасну людину. То покаяння. До справжньої свободи. Слово свобода є сьогодні і так знецінене, подібно як слово любов чи слово мир. Ми сьогодні в Україні, як ніколи, відчуваємо, що за свободу ми платимо дуже дорогою ціною. Замала бути вільним від рабства. Треба бути вільним для чогось. І ми сьогодні хочемо бути свобідними для того, щоб, сказавши назавжди російському рабству, ні, бути вільними для Бога, бути вільними для того, щоб творити добро, для того, щоб захищати людське життя. Властиво сьогодні російський окупант тому і вбиває українців, що вони сказали ні російському імперському комуністичному рабству. І сьогодні над Дніпром, нашим українським Йорданом, від кордонів з Білорусією, через Київ, ген аж до Чорного моря, лунає голос. Голос воп'ющого в пустині, в пустині війни, в пустині, яку несе із собою розруха і злоба загарбника. Голос, який кличе до свободи. Голос, який благовістує добру новину. Голос, який готує нас до зустрічі із Христом, який ось прийде на Йордан. Боже, благослови Україну! Боже, зціли наші рани, силою благодаті Святого Духа! Боже, Ти, що над Йорданом об'явиш нам своє батьківство, об'явиш нам себе як Бог-отець у Своєму Сині Ісусі Христі і подаш нам це божественне усиновлення через тайну хрещення силою і благодаті Святого Духа. Ти і Богом свободи!